Хартишка? Добре. Господин Чипс. О, господин Чипс. Някакви гости днеска? Не, никой. Я да видим тук. Майче, никой. Я да видим тук? Нищо. Да имаше една клечка сега, защото няма клечка тук, хм. нищо. И да видим сега тук, имаме ли си нещо? Какво си имаме? Нищо си няма. Айде, айде, моля ти се, моля ти се заради мене, а? А? Какво правиш тук, а? Да не би да, ау, ау, ау, бъдете тук, бъдете тук. Нямаки. Подавайте. Не, не, не, не, не, бързо, бързо, бързо, бързо, бързо, бързо. Como isso é Qual é o И я не става измешен. Та... Кой друг може да е? Жена ми. Жена ми трябва да е. Жена ти... В такъв, такъв случай... Ами, в такъв случай ти си откраднал досиетата. Няма кой друг да е. Шипнахте най-после, предател. А, аз аз не съм предател. Никога не съм предал Ордината. Предаде мен! Сега можех да бъда шеф на службите. Но ти реши да изперкаш, заради смъртта на една патка. Мъмо непрофесионално. Убия по време на една мисия добре. Родината на всичко. Нали, така ми учиха. Какво от това, че сте били жени 30 години? Погледни ме! Можех да бъда на върха на службата. Аз да съм призрак. В главата ни сперкал кошар. Те те докладвам. Знаеш какви са последствията при загуба на информация. Или за теб мога да направя едно изключение. И да свърша работата още сега. Помисли, бе, човек, аз съм ти. Да кажем, че съм откраднал досиетата, ОК. Okay. Ако ме убиеш, умираш и ти? А ти не знаеш ли къде се набутваш? Когато се съгласи. Повръща ми се от тебе. Повръща ти се, защото живееш тая кочина. Поне ще те събира сега с женати. Ако знае, че ще станеш такъв, щях да се самоубия. Да се самоубиеш, много добре знаеш какво ни учеха. Нямай доверие на никого, даже и на себе си. Дори и на себе си. Какво мисля? Нямай доверие на никого, дори на себе си. Дори на себе си. Трябва да ми се е столя, Тия досията липсват. Да, държа, че ако сега погледнете, ще са на мястото си. А ти ще си останеш един провал. Ha ha ha ha ha.